Так триває звичайний день у вагонно-ремонтній майстерні Миколаєва. Майстри працюють із трамваєм з КТМ ТМ-5, який має стати першим в місті таким транспортом з частково заниженою підлогою. Над його модернізацією кожен день по 8 годин трудяться 8 людей – 2 електрики, 3 зварювальники, 2 слюсарі та майстер виробництва, каже заступник начальника майстерні Володимир Степанник. Переробки по кузову, це за, занижена задня частина, там буде пандус, який буде ну, механічно видвигатися, не електрично, не гідравлічно. Буде ремінь безпеки, буде крісло для супровождаючого, якщо такий є, і б, б, стінка безпасності. Вже встановили нові двері італійського виробництва. Очікуємо наступного тижня отримати комплекс клана цей вагон. У нас є вже повний комплект обшивки ззовні та всередині вагону. Це буде він буде обшитий не металом, а алюмопластом. це матеріал, який більш легший, який більш рівний. Загальна вартість робіт поки не відома. Розміри вагона стандартні, то вже на 15 метрів, ширина 2,5 метри, посадочних місць 30. Над перетворенням трамвая почали працювати ще минулого року. Повномасштабна війна призупинила роботу, каже Юрій Сметана. Якщо все вийде і він буде нормально працювати, ми підемо далі, У нас є ідея вже створити, щоб була не тільки задня частина занижена, а й середня. Він буде курсувати по всім маршрутам міста Миколаєва. На один день – один рейс. Графік та маршрут руху можна буде відслідковувати в онлайн-режимі, каже директор Миколаїв Електротранс. Ціна квитка на проїзд буде такою ж, як і в інших трамваях. Модернізований транспорт планують презентувати містянам на початку 2023 року. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.